Olen Marko Keskinen vesitalolle professori Aalto yliopistosta ja tänään kerron teille veden ja kestävyyden välisistä kytköksistä. Mun esityksessä on kolme pääpointtia. Ensimmäinen keskustelee siitä, miksi vesi kytkeytyy ensinnäkin kestävyyteen ja kestävään kehitykseen. Toiseksi, mä puhun siitä, miten vesi ja ilmastonmuutos linkittyy ja miten vedellä on rooli sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ja kolmanneksi, puhun siitä, että kuitenkaan kaikki ei ole pelkästään vettä, vaan tärkeää on ymmärtää kytköksiä sitä, miten kokonaisvaltaisesti kestävyys maapallolla oikein toimii. Ensimmäinen asia on siis veden ja kestävyyden väliset kytkökset. Kun puhutaan kestävyydestä, puhutaan usein myös kestävästä kehityksestä, eli siitä, miten, miten kehitys kytkeytyy kestävyyteen ja miten, miten se varmistaa sen, että samaan aikaan pystymme maapallolla eloamme jatkamaan. Veden ja kehityksen kytkös oikeastaan kahdenlainen, eli pisarassa on kaksi puolta. Ensimmäinen on puhdas vesi, eli se joka varmistaa terveyden ja hyvinvoinnin. Meillä on edelleen valtavia haasteita puhtaan veden kanssa, ei niinkään täällä meidän vesirikkaassa Suomessamme, mutta monissa kehittyvissä maissa erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Puhdas vesi kytkeytyy sekä siihen, että onko ihmisillä pääsyä puhtaaseen veteen, juomaveteen ja talousveteen ja toisaalta sitten Sanitaatio, eli siihen, että hoidetaan ne jätevedet pois. Ja edelleen satoja miljoonia ihmisiä on ilman puhdasta vettä ja sanitaatiota. Ja tämä on valtava haaste, jonka ratkaisemiseksi on tehty jo paljon, mutta, mutta työ jatkuu edelleen. No se Vesipisaran toinen puoli on sitten meidän vesivarat. Ja sillä tarkoitetaan tämän sinisen planeetan vesivaroja, joista noin yksi prosentti ainoastaan on helposti ihmisten käytettävissä. Eli järvet, joet, pohjavedet ja ne tavat, joilla me niitä hyödynnämme meidän omassa jokapäiväisessä elämässämme. Tässä se kriittinen kysymys on ruoka. Valtaosa, vähän mitta menetelmistä riippuen, 70-90 prosenttia meidän käyttämästämme vedestä kuuluu globaalisti ruoantuotantoon. Eli esimerkiksi aalossa, kun mietimme veden niukkuuden ratkaisuja, niin se tutkimuskysymys onkin, kuinka syödä vähemmän vettä. Ja tämä on se yksi iso kohtalokysymys, joka meillä on meidän vä väkiluvultaan kasvavalla maapallolla, jossa maapintaala ja vettä on kuitenkin rajallinen määrä. Eli kaksi asiaa kytkeytyy, kytkee veden ja ke kehityksen yhteen. Toinen on se puhdasvesi ja toinen on vesivarat ja niiden käyttö. Ja tähän käyttöön liittyy siis ruoka, mutta myös esimerkiksi energiantuotanto, bioenergia, vesivoima, molemmat uusiutuvia energialähteitä riippuvaisiin vedestä sekä tietysti monet muut asiat liikkumisesta, virkistyskäyttöön sekä tietenkin ympäristöön. Vesi on se mahdollistaja, jonka täällä niin kuin puiden ympärillä olemme, niin vesi ja veden kierto mahdollistaa niin kuin ympäristö- ja ekosysteemipalvelut esimerkiksi. Ja ylipäänsä sen, että tämä planeetta vihreänä ja sinisenä säilyy. Ja se toinen asia on siis veden ja ilmastonmuutoksen väliset kytkökset. Ja ilmastonmuutos on meidän sukupolvemme ehdottomasti tärkein ja haastavin kestävyyshaaste. Siihen meidän sukupolven täytyy löytää ratkaisuja mielellään nopeasti. Ja tässä vedellä on rooli kahdellakin tapaa, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, eli siitä miten me saadaan meidän pää, kasvihuonepäästöt alas, ja toisaalta kun puhutaan ilmastonmuutoksen sopeutumisesta, eli siitä tosiasiasta, että ilmasto joka tapauksessa tulee muuttumaan, ja se tulee muuttamaan sekä, sekä ympäristöä että niitä oloja, miten me ihmiset täällä maapallolla eletään, miten me siihen sopeudutaan. Poimitaan ensin ilmastonmuutoksen hillintä. Siinähän kyse on ennen kaikkea energiasta ja energian, uusiutuvaa energiaa siirtymisestä. Oli kyse sitten asumisesta, liikenteestä, lämmityksestä sähköntuotannosta. sähkön tuotannosta. Meidän täytyy päästä irti fossiilisista polttoaineista ja siirtyä uusiutuvaa energiaa. Jälleen kerran vähän laskentatavasta riippuen 80–90 prosenttia energiatuotannosta monilla alueilla on täysin riippuvaisia vedestä, koska se kytkeytyy niin läheisesti bioenergiaan ja vesivoimantuotantoon, jotka molemmat ovat uusiutuvia energialähteitä. Vesivoima on erityisen tärkeä sähkön tuotannolle, bioenergia taas ää, lämmön ja tuotannolle laajemmin. Ja tässä, tässä siis vedellä on, on myös kriittinen rooli, joka usein jää piiloon. No, ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta vedellä on ehkä vielä merkittävämpi rooli, sillä Ilmastonmuutoksen kaikki vaikutukset, suoria lämpötilavaikutuksia lukuun ottamatta, meihin ihmisiin ja ympäristöön välittyy käytännössä vedenkierron muutosten kautta. Vedenkierto on maapallon verenkierto, joka pitää sen sydämen pumppaamassa. Ja, ja jos tämä kierto häiriintyy, minkä ilmastonmuutos sille tekee, niin sillä on merkittäviä vaikutuksia siihen, miten me pystymme tällä, tällä maapallolla elämäämme jatkamaan. Puhutaan siis esimerkiksi lisääntyvistä tulvista ja toisaalta samoissa, samaan aikaan jopa samoissa paikoissa eri vuoden aikaa lisääntyvistä kuivuuskausista. Myös ilmastolliset ääriilmiöt kuten hirmumyrskyt ja, ja tota, erilaiset muut tota, ääriilmiöt kytkeytyvät läheisesti vedenkiertoon. kiertoon. Ja ilmastonmuutoksessa hyvästä syystä puhutaan paljon energiasta, mutta samalla tavalla pitäisi puhua sitten vedestä ja myös ruoasta, sillä ne vedenkierron muutokset vaikuttaa erityisesti siihen, miten me pystymme ruokaa maapallolla tuottamaan, miten vettä on siihen saatavilla ja miten veden saatavuus muuttuu. Olemme nyt käyneet läpi siis kaksi asiaa, eli sen miten vesi kytkeytyy kehitykseen ja toisaalta miten vedellä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksessa, sen hillinnässä ja sopeutumisessa. Se kolmas pointti on kuitenkin sanoa, että kaikki ei ole vettä vain, eli Tärkeämpää, kuin keskittyy vaikkapa vain veteen, niin kestävyyden kannalta on ymmärtää se kokonaisuus, mistä kestävyydessä on kyse. Kun mietitään vaikkapa YK-kestävän kehityksen tavoitteita, eli niin sanottuja SDGitä, niin se, ne on tärkeitä tavoitteita ja luo semmoisen yhteisen tahtotilan maapallolle ja meidän maillemme, Suomi mukaan lukee siihen, mihin, mi, millä tavalla kestävyyttä haluamme maapallolla edistää seuraava noin kymmenen vuoden aikana. Ne kuitenkin luo hassun laatikkoleikin, jossa se kestävyys näyttäytyy erillisenä sektoreina, joissa on sitten erilaisia tavoitteita ja tarketteja ja indikaattoreita, joita täyttämällä kestävyys jotenkin automaattisesti toteutuu. Tämä ei kuitenkaan ihan pidä paikkaansa, sillä jotkut niistä kestäväkehityksen tavoitteista voi olla toisille tavoitteille haitallisia. Eli se yhden tavoitteen saavuttaminen voi estää toisen tavoitteen saavuttamisen. Ja sen takia tärkeää on myös tarkastella eri teemojen ja myös näiden kestävän kehityksen tavoitteiden välisiä kytköksiä. Veden kannalta yksi keskeinen tällainen lähestymistapa, sanotaan sitä nexus-lähestymistavaksi, on veden, energian ja ruoan väliset kytkökset. Ja hyvästä syystä, sillä kuten jo edellä selitin, sekä kestävyyden että myös ilmastonmuutoksen vastaamisen kannalta meidän täytyy yhtä aikaa ymmärtää se, miten vesi, energia ja ruoka edistävät ja toisaalta estävät kehitystä ja kestävyyttä tällä maapallolla.